Rare Bogdan, reacție fabuloasă pe Facebook după ce Klaus Iohannis i-a cerut demisia Viorica abia acum începe balul. Rare Bogdan a salutat decizia lui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Viorica Dencil. Jurnalistul atrage trage atenia, însă ce abia acum urmează balul. Avem președinte. Claus Iohannis de neoprit. Acesta este președintele de care are nevoie România. Pe acest președinte l-am votat și l-am susținut în 2014. Assad. În lineri ora 1100, declaratia lui Claus Iohannis a cazut ca un bolovan în capul PSD. Evaluat activitatea doamnei Dancila zi la trei luni am ajuns la concluzia ca doamna Dancila nu face fata poziei de prim-ministru. Nu este capabil să conduc executivul. Guvernul sub conducerea sa a devenit o vulnerabilitate pentru România. Solicit public demisia doamnei Dancila din funcția de prim-ministru. Abia acum începe balul. PSD Sleșal de a apere Economia Tari. Robor a crescut de la 0,78 la 2,46 în 15 luni. Inflaia a explodat pur și simplu, de la 0,2 a urcat la 5,1 în 15 luni. BNR pompea zilnic bani în piata pentru a tine euro sub 5 lei, utilitile au crescut, carburanii s-au scumpit, iar mâncarea a devenit mai scump la produsele de bază de ca tine